na makala fupi pia mm -hmm. e, watu watajua kila kile ambacho kinaendelea kule Iringa e, ni kwamba katika utafiti uliofanyika yamgundulika maganda matano ya risasi mm -hmm. za Kijerumani mm -hmm. zilizotumika katika mapigano kati ya askari wa Mkwawa mm -hmm. na wa mkoloni kwa hiyo mm -hmm. tutawajuza hayo na mengine mengi akiwemo dada ambaye ameamua kuishi kwa kuvaa vazi la majani haya tupate taarifa zaidi <laughs> Na habari za asubuhi mtazamaji wa tbc 1 popote pale ulipo karibu kwenye taarifa ya habari ambapo jamii metak, uh, uh, tunanzia huko uh, Lindi ambapo naibu waziri wa huwa elimu sayansi na teknolojia William Olenasha amewataka viongozi wa mikoa ya Lindi na Mtwara uh, kuwa na mikakati ya kuijengea hamasa jamii ili ithamini elimu akizungumza uh, na mkuu wa mkoa Lindi Godfrey Zambi naibu waziri huyo amesema katika ziara yake Lindi na Mtwara ameshuhudia mikakati mizuri ya kuinua kiwango cha elimu bali jamii haijahamasika uh, vya kutosha. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu. Akizungumza na mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia William Olenasha, amepongeza mikoa ya Lindi na Mtwara kwa mikakati bora ya kuinua kiwango cha elimu, bali amesema kwa kiasi kikubwa jamii imekosa mhamko wa elimu. Bisi, kama niliona mikakati eh enye ambayo na, kila mtu anajua kama nimona, lini, na, anajua. Kwa kwa kili, na yuzuri, Sema ndio katika eh, kufanya moto kubwa. Na la, na muamu kwa. Naibu Waziri amesema amebaini mambo ya mila ni changamoto kubwa inayowaathiri utwajui wa elimu katika mikoa ya kusini. Unaweza mwalimu wanafunzi ukawaleta shuleni. Unaweza ukaleta vitabu, ukaleta walimu, ukaleta kinga majengo mazuri. Lakini kama mindset iliyopo ya jamii sio ya kuona kwamba elimu ni cha kama mtoto kule nyumbani anadai elimu sio mzuri au anaambua nenda kafeni maksudi na kule akashawishika hivyo kwa sababu anamsikiliza mzazi wake sababu ndio anamwambia tutakula hai tukanye hivyo baki Kwa hiyo e, mikakati yetu ya kitaaluma ndio iwepo, lakini vile vile tuangalie namna ya kuwa na mikakati ya kujenga hamasa. Ni swala la kutafuta namna ya kuintegrate integrate elimu ndani ya zile senda. Tuelekea Njombe ambapo waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Muhandisi Isaac Kamwelo amesema ujenzi wa barabara ya Kiwango cha Zege katika wilaya ya Ludewa mkoani Njombe ni maandalizi ya machimbo ya madini ya chuma na makaa ya mawe ya mradi wa Liganga na Mchuchuma akizungumza baada ya kukagua ujenzi huo Muhandisi Kamwelo amesema barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 50 ni ya kwanza nchini kwa urefu kujengwa kwa kiwango cha zege ambapo itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 100 taarifa zaidi na tatu abdalla. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Isaac Kamweli amehitimisha ziara yake ya kikazi mkoani ni Njombe akiwa katika wilaya Ludewa amekagua wa barabara Lusitu Mawengi yenye urefu wa kilomita kwa kiwango cha zege. Ujenzi huo unaonekana kuchelewa kutokana na udhaifu wa kiutawala wa mkandarasi ambapo hapa meneja wakala barabara mkoa wa Njombe mhandisi Yusuf Mazana anaeleza hatua walizozichukua ili kunusuru mradi huo mkandarasi ameleta vifaa vyote vilivyorejea chini mkataba na ameleta vifaa vya ziada pia mkandarasi ameleta wataalamu mahiri na wenye uwezo na ambao pia wanaendelea kufanya kazi ya ambayo sasa hivi inaonekana inakwenda kwa kasi nzuri zaidi na meongeza muda wa kufanya kazi kwa sababu hivyo mpaka mpakao wa usiku. Waziri Kamweli amesema uboreshaji huo utaharakisha mradi wa kitaifa wa kiuchumi wa liganga na mchuchuma. Tunajenga barabara ya Zgepeke ndio maana hata gharama yake kilomita moja ni bilioni tatu. Tunajenga kilomita hamsini na tutaendelea. Kuna machimbo ya chuma, mchuchuma na liganga. Haya ni maandalizi Serikali ya chama cha mapinduzi inaamua ili yaanze kutumia haya madini. Tutengeneze chuma sisi wenyewe na ndio maana wa rais ameleta serikali ya viwanda. Mhandisi Kamweleri ametaka uharakishaji wa ujenzi huo ili kwenda sawa na muda uliopangwa. Na uhakika wa kupata simenti na kwa bahati nzuri serikali yetu ya chama cha mapinduzi ndugu zangu viwanda sasa wawekezaji wa viwanda kutengeneza simenti ni wengi. Kwa hiyo simenti hatuna wasiwasinayo tunayo ya kutosha kwa hiyo watapata lakini pia tuna viwanda vya chuma kwa sababu zege hili sio kokota peke yake na simenti na mchanga na chuma tunaweka kule ndani Mkuu wa mkoa Njombe Kristofa Oli Sendeka ameshukuru serikali kwa niaba ya wakazi wa, wa mkoa huo huku wakazi hao wakisema ujenzi huo utakuwa suluhisho katika sekta ya usafiri hasa kipindi cha masika Mwananchi wa mkoa Njombe kwa bilioni hizi 380 ambazo wizara yako inasimamia fedha za ndani alizozitafuta mheshimiwa Raisi dr John Pombe Magufuli ni ushahidi tosha kwamba alichokiahidi rais kwamba atafunga mianya yote ya rushwa ili apate uwezo wa kuleta maendeleo ya wananchi. Labda kilimo tunalolima viazi tunaposafirisha tunashindwa maana mvua kuba inanyesha. Alafu unatokea yaani yani, hata yani, ule unakuta magari hayaezi kibanda wa ujenzi wa barabara ya Lusitu Mawengi yule ludewa mkoa Njombe unaofadhiliwa na serikali kwa asilimia moja unatarajiwa kukamilika Aprili mwaka 2019 Tatu Abdulla TBC Njombe Serikali inatarajia kutumia zaidi ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa miradi wa maji utakao wanufaisha wakazi wa vijiji saba wilaya Songwe. Tuungane na Ernest Obias kwa taarifa zaidi. Serikali inatarajia kutumia zaidi ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maji itakayowanufaisha wakazi wa vijiji saba wilaya Songwe. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya mkataba wa miradi hiyo, mhandisi wa maji wa almashauri ya wilaya ya Songwe Meksoninga Ngailo, amesema miradi hiyo inatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi sita kuanzia sasa. 5 kwa ajili ya kutekeleza hiyo miradi. Tunatarajia kutekeleza miradi e, na gharimu kiasi cha fedha bilioni 1.2 ndio fedha ambazo zinatumika kwa ajili ya kutekeleza miradi hiyo. Baadhi ya mwananchi wakati yagua Wameishukuru serikali kwa kubuni miradi hiyo ambayo wamesema itasaidia kukabiliana na shida ya maji na magonjwa ya mlipuko yanayosababishwa na maji yasiyo kuwasaalama. Akanitoka saa 12 anarudi saa za mchana. Na maji yanakuja nalo moja wa vizuri kumaliza shida ya maji. Mama <tipulia> mwaka 1991 kwa ajili ya na mamba. Alikuwa amekosa maji kijijini anakwenda kuchota maji Na Natoka wakati huo kijiji hakina maji. Nina hakika wananchi wataokolewa na watacha kuliwa na mamba mto kule ziwani. Na mimi kama mtaalamu pia wa kampuni hii tumekuja mladi, mladi Mradi tumeshaupokea. Ndani ya miezi miwili, ndani ya miezi miwili maji mtanza kunywa atubahatishi kazi mtaiona kikubwa kikubwa na ushirikiano wenu sana kutoka hapa bila nisongwe mkoa nisongwe ni mimi Aine T. TBC Jeshi la polisi mkoani ni Mtwara washikilia watu 16 kwa tuhuma za makosa mbalimbali ikiwemo mbali, ni pamoja na mganga wa jadi mkazi wa majengo manisipa ya Mtwara akizungumza na waandishi wa habari kamando wa polisi mkoa Mtwara Lucas Mkondia amesema mtuhumiwa Hamis Hamed amekuwa akituhumiwa kudhalilisha wanawake akidai kuwafanyia dawa Jeshi la polisi mkoa ni Mtwara lamshikilia mtu mmoja kwa jina wa Hamis Omar Ahmed miaka msina mbili. huyu ni tapeli hayejifanya ni mganga wa jadi na ni mkazi wa majengo hapa mtoani mjini tunamshikilia kwa tuhuma za ubakaji ambapo amekuwa akilagai wanawake mbalimbali, waalika mbalimbali akidai kwamba anaondolea mikosi au nuksi baada kumkamata katika mahojiano ya mikili tuendelee kumwuliza kumhoji na mara upelezi utakapokamilika tutampeleka mahakamani baada ya mkondia tukio lingine kuwa ni watu uh, kuua uh, na kujeruhi mifugo mbalimbali kufuatilia ugomvi kati ya wa wafugaji uh, Rashid Charles na mkulima Oscar Tomaini. baada ya ugomvi kati ya huyu Rashidi ambaye ni mfugaji na huyu mkulima ambaye alidai kwamba Rashidhi amepitisha mifugo kwenye nyumba kwenye eneo lake. Huyu Oscar Tumaini ambaye ni mkulima alikimbia kwenda kijijini na kwenda kwa julisha wa wakulima wenzake. Ambayo hiyo kundi la wakulima lilikuja na kuanza kumshambulia huyu mfugaji ambaye anajulikana kwa jina la Na kisha kuanza kushambulia mifugo yake na kuiua baadhi. Katika uhalifu huo jumla ya ngombe 15 waliuawa. Lakini pia mbuzi wa tano waliuawa. Kondoo sita, pia waliuawa. Na mbwa wawili waliuawa. Kwa hiyo tumewakamata tunawashikilia watu 15 ambayo weshika katika burgu hizo. Tutaendelea nao mahojiano. Lakini pia kuna wengine ambao wamejawapata. Naam, mtazamaji wa TBC na habari hiyo na tutimishia taarifa ya habari hii ni jambo Tanzania tupate tafakuri baada ya habari. Tafakuri ibada ya habari. Leo nimeona anizungumzie umuhimu wa kuvumiliana na kuoneana huruma. Siku moja mwanaume mmoja aliedhaniwa kuwa ni kipofu. Akiwa njiani alisikia sauti iliyokuwa ikitoka nyuma yake. Na sauti hiyo ilisema hivi. Sasa utapata shida. Utapata tabu kwani mke wako aliyekuwa akikuongoza kwa kukushika mkono hivi sasa hayupo ye sasa asami dunia jemani. hapo hapo yule mwanaume aliedhaniwa kuwa ni kipofu akageuka nyuma na kujibu hapana sitapata kwa kwani mimi ninaona vizuri tu na muda wote huo nilikuwa ninaigiza kuwa eti mimi ni kipofu ili nimrithishe mke wangu kwani nilikuwa ninampenda sana Kwa kifupi simulizi ya maisha ya mzee huyo ilikuwa ni hivi yeye Aliowana na mke wake miaka mingi iliyopita. Wakaishi kwa upendo na amani. Na alimpenda sana mke wake kwa kuwa licha ya uzuri na nao. Lakini Mwenyezi Mungu alimkirimu mwanamke huyo wingi wa hekima na busara. Lakini bahati baada ya miaka kadhaa ghafla mwanamke yule alikuumbwa na maradhi ambayo ilimfanya aonekane mwenye ngozi mithili ya kenge na hata kufanya sura yake ionekane kuwa ni mbaya isiyotamanyika. tamanyika. hivyo kutokana na upendo aliokuwa nao kwa mkewe, Mwanaume huyo hakuwa tayari kumuacha mpenzi wake wa dhati. Kutokana na uvumilivu na huruma aliokuwa nayo kwa mwenziwe, aliamua kutenda kile ambacho ni vigumu kwa binadamu kuamini. Alifanya hivi. Wewe sikiliza kisa hiki ili kuendelea kumrithisha na kutomkatisha tamaa mpendwa mke wake siku moja mwanaume yule alikwenda matembezini na aliporudi nyumbani alimweleza mke wake pamoja na majirani kuwa eti amekumbwa na mkasa ambao umemfanya asione tena wakati huo haukuwa ukweli na kwa kuwa mke wake naye alikuwa na mume mumewe, Tangu siku hiyo alikuwa akimsaidia mumewe wake ikiwa ni pamoja na kumuongoza popote haendapo, kwa kuwa hata mkeo aliamini mumewe yukipofu wakati huo sio ukweli bali ule mwanaume aliigiza upofu ili ajifanye kama vile haoni ubaya wa ngozi na sura ya mkewe hali ambayo itamfanya mke wake na majirani waamini kuwa eti kipofu huyu anaendelea kumpenda mke wake yasipendeza kwa kuwa yeye hamuoni lakini katika uhalisia mwanaume yule aliigiza upofu kwa ajili ya uvumilivu kwa ajili ya huruma kwa mkewe mpendwa mpaka pale Mwenyezi Mungu alipoichukua roho ya mkewe ambaye bila shaka aliaga dunia kwa amani na furaha kutokana na uvumilivu na huruma ya mumewe kutokana na maradhi ya ngozi ya kimsibu. na hapa tunaweza kuiona nguvu ya uvumilivu na hii ni nguvu ya kuhurumiana. sio kwamba meno na ulimi haviko ruzani, hapana sio mara moja wala mara mbili meno huungata ulimi lakini kutokana na nguvu ya uvumilivu na kuhurumiana, mpaka leo hii meno na ulimi vinaendelea kuishi katika kinywa kile kile kimoja Ndiyo. pamoja na ukweli kwamba jicho moja alipo upande wa kushoto na lingine upande wa kulia lakini bado macho hujifinya kwa pamoja. Macho yote hutoa machozi kwa wakati mmoja. Hii ni nguvu ya kuvumiliana jamani. Hii ni nguvu ya kuhurumiana. Na mikono nayo walikadhalika wa kushoto huukuna, wakulia na kwa wakulia huukuna wa kushoto. Ni nguvu ile ile ya kuvumiliana na kuoneana huruma. Dugu zangu, wazazi, walezi watoto, wanandoa, na wapenzi na jamii kwa ujumla. Katika maisha tunayoishi, chonde chonde, tujitahidi kujenga tabia ya kuvumiliana. Tujenge tabia ya maisha ya kuhurumiana kwa ajili ya mafanikio katika jamii zetu na taifa letu kwa ujumla. Viongozi, wanasiasa na wananchi kwa ujumla, hii ni nguvu ya kuvumiliana. Hii ni nguvu ya kuoneana huruma. Na kwa nguvu hii ya kuvumiliana kwa nguvu hii kuone ya kuoneana huruma hata Mwenyezi Mungu waliye ya uvumilivu na mwingi wa rehema na huruma hatimaye atalibariki taifa hili kwa upendo, furaha, amani na mshikamano kutokana na ukweli kwamba uvumilivu na kuhurumiana vikichanganyika na upendo wa dhati hivi nguvu isiyopimika. Tuazingatie haya. Mungu ibariki Tanzania na hiyo ndio tafakuri yetu ya leo. Mkuu wa chuo taaluma, Chuo Kikuu wa cha Waislam cha Morogoro, anatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya degree, diploma na certificate mwaka wa masomo 2018 za degree ni Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Law with Sharia na Bachelor of Islamic Studies with Education. Muombaji awe amefaulu angalau masomo mawili ya kidato cha sita kwa jumla ya alama 4 ama mwenye diploma yenye GPA ya 3.0. Kozi za diploma na certificate ni katika fani za Science and Laboratory Technology. Procurement and Logistics Management, Islamic Banking and Finance, Journalism, Medical Laboratory Technology, Law with Sharia, Business Administration na Accountants. Muombaji wa diploma awe amefaulu angalau masomo mawili ya kidato cha sita kwa jumla ya alama moja nuktatano, ama mwenye cheti cha NTA level 4. ufaulu wa masomo matano ya form 4 yakiwemo matatu ya sayansi kwa kozi ya medical laboratory. Mombaji wa certificate au yamefaulu angalau masomo manne ya form 4. Maumbi yanafanyika kupitia tovuti ya chuo ya www.mum.ac.tz. Kwa maelekezo piga nambari 0715202911 a 0785 33 00 02 Biko ni bahati na nasibu ya Tanzania. Ni mchezo pekee unaotoa washindi wengi wanaotokea kila kona ya Tanzania. Anaida Ksaviera, naishi Daudi Hosea, natokea Mbalizi, ni mkazi wa hapa Arusha. Nimetokea wilaya ya Lemera Busweru. Hassan Mtambo, mkazi wa Namtumbo. Mazura Mkumba ni mguuzi mafinga hospitali, ni mshindi wa milioni 20 tanda himba mjini. Naitwa Love Ness kutoka Mbagara. Malale Edward Majeshi natokea wilaya ya Tanganyika mpanda Katavi. Naitwa Jacqueline Joseph Mosha. Naishi hapa Dodoma. Popote ulipo pia wewe ni mshindi. Cheki bahati yako na biko sasa. Biko kipimo halisi na pekecha bahati. Kucheza biko lipia pia kupitia Tigo Pesa, m au Airtel Money. Weka namba ya kampuni hamsini, hamsini, hamsini, andika mbili, tano, sita au neno biko, kisha weka kiasi kuanzia shilingi moja au zaidi. Nunua tiketi kwa wingi uweze kushinda dodo la milioni moja. kwenye draw kubwa ya Jumatano na Jumapili. Biko, msiko, nje nje! kakauku Mimi mtanikwongo kabisa, yani ukiangalia mtaa geti hili la kwangu kabisa. Fresh? Fresh. Na kwangu ni vipi? Sorry, nimeza kanikiza issue. Johnny. Mambo bwana sana. Eh? Kali mbaya. Johnny. Mambo sana. Niko kwa kesi. Unyalika geti hili. Kimpia tu kwa shoto. Ndio choki mbaya. Eh? Asante. Genda kwa kali. Asante. Toto ni, dora zimepalizana long times <laughs> yemuone. Hey, mbona mimi nimebaki postpone? Tunasikia sana chakusiku. Sikia, mbona chakoki chafu mwanume handstand kama eh good appearance chafu. Lipa dakika moja tu. Dakika moja tu tongee. <mimple> Usichukulie poa. Nyumba ni cho. <mimple> na wasi asante kwa kuendelea kuwa na sisi katika jambo Tanzania ikiwa ni siku tulivu kabisa Jumatatu Agosti 20. Eh, siku zina yoyoma eh, mambo mazuri yanakaribia. <laughs> eh, si hapa <laughs> eh, punde tutafuta jasho tunasema eh. mchumia juani ulia kivulini tutakula kivulini sawa sawa angalau eh, tutatembelea ee. vile mashine vile. Mm. ambavyo naweka kakadi fulani. eh alafu mm. mambo yanaendelea unapata e. muziki e. mambo safi haa <laughs> Miaka ya saba imepita mm. eh, tangu eh, kukimbizwa kwa mjerumani katika mm. ngome ya mkwawa mm. kule maeneo ya Kilolo Iringa mm. na nikujuze tu watu wanajiuliza ile kambi ya jeshi la wananchi wa Tanzania twalugalo mm. jina limetoka wapi? Mm. Lile jina limetokana na kile kijiji ambacho mjerumani alikimbizwa na mkwawa pale na askari zaidi ya 300 wa kijerumani waliuawa. Sasa yeah. wao kuna tumia silaha za bunduki na nini? Mm. Lakini askari wa mkoa wako wanatumia silaha za jadi. Mapanga, mm. mkuki. Lakini wa, askari 1000. Wakati wemo wale askari wasaliti. Unajua mm. kuna waafrika ambao walikuwa walikuwa mm, wali wanawatumikia watawala kipindi mm. hicho. Mm. Lakini kikubwa ni kwamba utafiti umefanyika yamegundulika maganda matano ya risasi ambazo zilitumika katika mapigano hayo. Umesema hebu litaje hilo jina la mkwao kwa kirefu. A jina la chifu mkwao kwa kirefu mm. naitwa kwa wale wahehe wangesoma vizuri zaidi mm. lakini kwa Kiswahili tunasema mkwa vinyika mvu nyigumba aishi somen nzuri yani. E, na driver anasawa vizuri sasa hapo boss ataraha nisome oh. kichaga au sasa ya Kiswahili hapo. Mm. Haya. Gaari to mkwadhinyika munyigumba mm -hmm. mwa mm -hmm. muyinga. Kwao ndio sisi tukazoea mkwao, jifumkoa kwa sababu ndio kwa rais wetu kutambua. makala fupi maandaliwa na Iring mwaka ringa kutoka Iringa nahusu utafiti wao uliofanyika na maganda matano ya risasi yamegundulika. Chifu Mkwavinyika Munyigumba Mamuyinga ni kiongozi wa kabila la Wahehe ambaye alizaliwa mwaka 1855 na kufariki kwa kujiua mwaka 1898 na ni miongoni mwa mashujaa walioitetea Tanganyika kwa kupambana na ukoloni wa Kijerumani jina la mtu wa mkwawa linatokana na neno mkwa vinyika likimaanisha kutawala eneo kubwa la ardhi mnamo mwaka 1981 kamishana wa Kijerumani Emil von Zelewski aliongoza kikosi chake cha askari mia tatu na ishirini kwa lengo la kuashambulia askari wa Kihehe hata hivyo azma kikosi hicho cha Kijerumani haikufanikiwa kwani chifu Mkwawa akiwa na jeshi lake lenye askari wapatao elfu tatu wakiwa na silaha za jadi waliwazingira askari wa Kijerumani waliokuwa na silaha za kivita na kuwashambulia vibaya walipofika eneo la Lugalo Askari tatu wa Kijerumani pamoja na kamishina wao za ile whisky kwenye mapambano hayo hata hivyo hapa kuonekana ushahidi wa moja kwa moja juu ya mauaji hayo ya askari wa Kijerumani kutokana na ukweli kuwa silaha zao zilikuwa kubwa na za kisasa kuliko za askari wa chifu Mkwawa. kutokana na utata huo Chuo chokikucha Dar es Salaam waliamua kufanya utafiti eneo hilo la vita la Lugalo na kugundua maganda matano ya risasi za kivita zinazosadikiwa kutumika na askari hao wa Kijerumani watafiti hao wakiongozwa na Dr. Frank Masele wa idara ya akiolojia na urithi wa utamaduni ya Kikuu wamesema maganda hayo ni kielelezo tosha kuwa askari wa Kijerumani walitumia risasi za moto za bunduki za kivita na kushambuliwa na askari wa chifu Mkwawa waliokuwa na mikuki ya asili. ukombozi wa kukomboa nchi yetu hatuwezi tukakwepa kijiji cha Rugalo ndio maana sisi tukaamua kuwa hapa mwaka huu pamoja na wanafunzi wangu wako kama 49 kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Eh. tufanya leo wa Tanzania tumekuwa juu zaidi kwa sababu ardhi aliitumia kwamba ardhi ya kutetea zile la silmari za wa Tanzania kwa sababu kama aliupinga ukoloni ni kwamba hakutaka waweze kuchukua vilivyokuwa vyetu. Njerman alikuja Akajua ataingia tu kiraisi rahisi tu achukue vya kwetu apeleke kwao. Dkt Frenki Maseelo alchokikucha Dar es anasema matokeo ya utafiti wao wa awali yamethibitisha kuwa wajerumani walitumia silaha za kivita na wahee walitumia mikuki ya asili kwenye vita hiyo iliyopiganwa miaka iliyopita nimeshikilia maganda matano ya risasi za mjerumani na maganda haya yamepatikana kwenye eneo la vita kwa hiyo kuanzia sasa hili Ndiyo shahidi pekee tulionao wa kivita. Ya e, kimsingi jeshi la mkoa walilitumia mkuki. Sasa unaweza ukafikiria hiki mwenye mkuki akamshinda mtu alikuwa na vitu kama hivi. Kwa hiyo mkoa hakuwa mtu wa mchezo mchezo. Alikuwa mwanadamu. Mzee Alfred Mnyagala mwenye umri wa miaka kumi. Anasimulia jinsi baba yake alivyoshiriki kwenye vita hiyo nekeno abagermani balemwe nekiwa vitate yake hute mia 300 isara jeremani hapo ndipo baada ya kupigana wa jeremani wakashindwa wa yeye wakachukua bunduki 300 tatu. kule kavaki kala genoka angewaange na moja nekiwa atie babangira kukokola ya kulanga. baada ya kushindwa wajerumani walirudi nyuma wakaja tena ndipo akabadilisha njia wakaza kupita njia ya lulanga. mkuu wa wilaya kilolo asiye Abdala ameonyeshwa kufurahishwa na matokeo ya utafiti huo na kuahidi kushirikiana na wananchi kuboresha mazingira ya eneo la kaburi la nyundo ili kuvutia watafiti na watalii tutaomba sana pamoja na kijiji mu tayari kufanya kazi na serikali ili tuweze kuendeleza eneo hili liweze kuwa sasa katika mtizamo mzuri wa kitaifa na kimataifa pamoja na mafanikio ya utafiti huo kitukuu cha chifu mkwawa Fatuma Abdulle mkwawa, ameomba serikali kujenga mnara kwa ajili kumbu kumbu ya kumbukumbu ya kuwenzi ushujao huo wa chifu mkwawa. baba ya familia labda tulipen, tu, tungependezewa kama serikali itajitoa Kutujenga, kujenga mnara hapa kwa sababu mwaka 1894 kamishna mpya wa Kijerumani Frederick von Sele alivamia ngome ya mkwawa ya Kalenga na chifu mkwawa kufanikiwa kutoroka na bila kukata tamaa aliendelea kuongoza mapambano akiwa msituni Alipogundua amezingirwa tena na askari wa Kijerumani na aliamua kujiua mwenyewe kwa risasi kuliko kukamatwa na askari wa Kijerumani mnamo mwaka Kwa hasira askari hao wa Kijerumani walichukua kichwa cha Mkwawa lakini walikirejesha nchini Tanzania mwaka na sasa kimehifadhiwa katika makumbusho ya Kalenga chifu mpaa wa hehe bado anaonekana ni shujaa wa kupigania Somalia za watu wake na taifa kwa ujumla <tose> <tose> ni makala fupi hiyo inaelezea mengi ambayo ulikuwa umeasahau na pengine wale ambao watoto wa miaka hivi karibuni ambao historia hawajaisoma kwa kina pia inawakumbusha kwamba kuna wazee eh, wetu ambao walipigania sana nchi hii eh, kujikomboa kutoka mikononi mwa mabeberu wa kipindi hicho mjerumani eh, kuna mzee mmoja eh, nikutana naye Lushoto. unajua lushoto ni miongoni mwa maeneo pia ilikuwa chini kulikuwa na watawala Kijerumani pale na e, ile ofisi ya mkuu wa wilaya ya Lushoto ya sasa ndiyo hiyo hiyo ilikuwa inatumia na mkuu wa wilaya mzungu wa Kijerumani wanasema walikuwa na fagia wanadeki ile barabara kuanzia Lushoto mjini hadi kwa kwenda kwa kwa mkuu wilaya hmm. ama mkuu wa wilaya mzungu hmm. nasema walichapwa sana viboko yeah, yani hmm. kwa hiyo kuna nidhamu fulani pia Jermani ametuachia. <laughs> <laughs> Sisi tuiendelee. <yederezo. laughs> kwa <laughs> sababu kata hizo yeah. enzi hizo tumeshaondoka mm. zamani sana. Mimi sasa hivi tunajitawala wenyewe na tuna uhuru kwa taifa letu kwa hiyo kwenye utawala wa sheria. Hakika mm. mm. na nidhamu nzuri bwana ya uwajibikaji. Ehe nidhamu mm. ya uwajibikaji maana hatakiwa tuijenge wenyewe mm. na wala sio kwa kushurutishwa kwa viboko kama wa, Uh, mababu zetu wako na hivyo kwa ana chapo inzisile. Hai uh, vinapunguzwa ukali tu. Mm -hmm. Zamani vilikuwa vikali sana kwa sababu <laughs> yule mzaki kusimlia. <laughs> <Nda. kusimulia, laughs> unanania. Lakini ni ni, ni jambo jema kwamba watafiti wameendelea yeah, eh, kufanya tafiti zao mm -hmm. na kugundua kwamba kumbe maganda ya, ya risasi na sijui ni silaza ina gani kipindi hicho zilikuwa zinatumika. Mm -hmm. Nadhani zilikuwa na uwezo mkubwa sana kama ganda lake miaka 127 lina bado lipo eh ee. inapatikana si mchezo mm, mm, na ndio mm. maana mkoa akaamua bwana ajimalize mwenyewe eh na na, na mm. unje uh, utatafsiri inaweza kutafsiriwa kwamba ki, mm. kitendo cha kishujaa pia aliona kulikona mm, wawe na adui mm. afadhali ajimalize mwenyewe sasa mm. mm. mm. pata picha Aliche ya kwamba alijiua mwenyewe lakini wale watu bado walichukua kichwa sasa wenge wao wenge kwa hali gani alikuwa na busara sana alikuwa anaona mbali mm. <laughs> yeah. alikuwa anaona ya lakini kwa zamani wale machifutifu kwa kweli walikuwa na busara sana sometime unamuona ukienda unakuta hayupo jiwe Machifu alikuwa wajanja sana kuna yeah. vitu ambavyo alikuwa anafanya Punde ni michezo na burudani lakini kabla hatojasoma michezo huyu binti anaitwa Agnes mm. yeye maamua kubuni vazi la majani ya miti pita mm -hmm. mm -hmm. Maja, hivyo eh, majani ya, mm -hmm. ya miti au picha zake nyingi kwenye mm hawa -hmm. wana miti yeye mwana, mwana, mwana mitindo pia mm -hmm. uh, anapiga za hivi miti miti hivyo mm -hmm. miti miti matunda matunda na mm -hmm. e, yeye ndo style yake hem tumsikie kwa hisani ya mtandao wa Bongo 5 that you know you know particularly because uh Instagram makes it so really yes so we are just fashion fashion in the world. okay uh ko ni kija kwako na kuja it's not all that this like uh ata u anayemba na i'm the one who dress up him so oh yes now dress up like here be talk okay kina dovan kina dox kina dina kokina Yeah one person. Will really looking good? So um mimi ninetaka kuuliza kitu kimoja. Hii aina ya madhazi, haya haya majani mm -hmm. unayatoa wapi? Kuna shamba maalum melima kwa ajili kuchukua madai, majani au inakuaje? Yes, ni shamba nimelima kwa sababu ya majani. Uh but from shamba pia unajua fashion creative fashion designer. Creative fashion designer. Binti yetu ana shamba ni sasa hizi kwa ajili ya hayo mavazi eh tuta zabani tukaona mtaani mtu anavaa za majani hivyo ni kwa ajili tu ya maeneo maalum eh hayo ya majani ndio kama hiyo wanasema na kuigizaji labda na ambao wana na kwani kwani hii Unajua wakati hmm. ame-posta hivi ime kwenye Instagram yeah. kuna unajua uh, ukitaka kondoa stress wakati wiki yeah. so ngine sana soma zile comments kuna mmoja akasema huyu uh, unaye ngoja afatwe na mbuzi na mimi niko nasema vibe afupita karibu na mbuzi utajua ile ni fashion yani mbuzi watafurahi sasa <laughs> utajua wanaletea nyasi majani wale kumbe wewe <laughs> <laughs> um, um, kumbe umetoka umetoka Hapo wewe tokale kuna fashion bwana kuangalia na mazingira pia. Ni kweli. Sasa so kwa nguo za, za, za mpira hizi afu napita karibia na moto si mm. mchezo. Mhm. Haya. Sasa tupate michezo na burudani. Na mtazamaji wa tbc 1 tupate habari za michezo na burudani kama zilivyoandaliwa na mwanamichezo wetu uh, Jane John. Habari za michezo na burudani zinaanzia hapa nyumbani maana mcheza kwao utunzwa. Wawakilishi pekee wa ya kimataifa Yanga imefanikiwa kupata ushindi wa kwanza katika hatua ya makundu ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kuilaza magoli mawili kwa moja timu ya USM ya Algeria. ni mchezo uliopigwa uwanja taifa jijini Dar es Salaam. Ikiongozo kwa mara ya kwanza na kocha wake mpya mwin Mwinjaera, Yanga Soka ilipata bao lake la kwanza dakika tatu kupitia kwa kiungo Deus Kaseke. Kipindi cha pili Yanga walirudi vizuri na kufanikiwa kupata bao la pili mapema tu, mfungaji mshambuliaji wake mpya kutoka Kongo Makambo, aliyefunga dakika ya 47. Mapema kabla mchezo huo kuanza mwenyekiti wa klabu hiyo Yusuf Manji aliingia uwanjani na kuzunguka majukwani. Akisalimiana na mashabiki kabla ya kwenda kuzungumza na wachezaji vyumbani kisha kupanda jukwani kutazama mchezo. Ushindi huo wa Yanga pengine umechagizwa na mwenyekiti wao Yusuf Manji aliyezungumza na wachezaji kabla ya mchezo kuanza. Kwa ushindi huo Yanga sasa imepanda nafasi ya tatu katika kundi ikifikisha alama nne baada ya kufungwa mechi tatu na kutoka sare mchezo mmoja. Yanga sasa itamaliza michezo yake na Rayon Sports ya Rwanda ambao walitoka sare hapa nyumbani na sasa atakwenda ugenini. Ili kuhakikisha jamii inaendelea kumjua Mungu na kutenda mambo mema katika jamii, kanisa la kisabato la Mbezi Luis na makanisa mengine ya kisabato. day wanaendelea na makambi yanayolenga kutoa mafunzo mbalimbali mbali kwa waumini na kupata burudani ya mziki wa injili. Safari hii burudani kutoka kwa haya, ya kutoka Kongo amboi jumuika katika kambi hiyo huku mchungaji Dominic Mapima pamoja na mwenyekiti wa kamati ya kambi hiyo Ibrahim Nyauchi wakizungumzia umuhimu wa kuwakusanya waumini pamoja ya sherehe ya wiki nzima kurudisha shukrani kwa Mungu lakini pia kwa mafundisho mbalimbali kwa hiyo siku ya makambi dasu na tunaendelea kuenzi na kuifanya kama kanisa la Adventist sabato na lakini kwetu tukiwa tumeongeza vionjo mbalimbali Kuwa mshikadini kadini au nakukaribisha na Mungu Unakuwaje mtumishi bora wa uuma Mungu tabia zake ni za upendo, unyenyekevu na kupendana na uadilifu pia Sasa hii inakufanya ukiwa na Mungu ndani yako utumike vizuri katika sehemu yako. Haijalishi unafanya kazi sehemu gani, haijalishi unafanya kazi kwa nani. Zaidi ya watu moja walijumuika pamoja katika kambi hiyo iliyofanyika katika kanisa so la kisabato la Mbezi Ris jijini Dar es Salaam. <muchu> Katika anga ya kimataifa mambo yao si mambo kwa Jose Mourinho baada kukubali kichapo cha magoli matatu kwa mawili Kufuatwa na timu ya Brighton katika mchezo uliopigwa kwenye dimba la Amex. Brighton walianza kupata goal la kuongoza dakika 35 kupitia kwa mchezaji Green Murray huku magoli mengine yakifungwa na mchezaji Sean Duffy dakika 29 na Pascal Claus dakika 44. Tottenham's coach quick cross a cross goal Green Murray for Brighton. A delightful flick of the right boots. He's even been joined by his goalkeeper in the celebration. He's <laughs> here to pro stoper. Chance to. No! Shane Duffy. Two quickfire goals. And the Ajax goes absolutely bonkers. Jose Mourinho can barely believe what he's seeing here. Pride and Hove Albion. down the middle it goes towards proper now. Penalty The sliding challenge came in from Paul Pogba the gross who steps up right footed and scores he got a piece of that with his left leg there he looks really disappointed the goalkeeper and it's not just because that ball's rolled into the back of the net. Pascal gross makes it Brighton 3. Manu walipambana ambapo mchezaji Romelu Lukaku alifunga goli la kwanza kisha mchezaji Paul Pogba akafunga kwa penalty ikiwa imebaki dakika chache mchezo kumalizika. Watch this towards Lindelof again we've seen that before the shot comes in oh the header from Lukaku and it's 2-1 Luke Shaw Lynch away his shot initially bounced over some hapless Brighton defenders and Lukaku able to nod it into the net and Fellaini Is That's that a penalty? penalty it is. Yeah, Shane Duffy Here we go. Kick the time scores. 3-2. Lovely penalty. Mara mchezo kumalizika mchezaji Paul <laughs> Pogba akakosoa juu kikosi kizima kuwa hakikuonyesha kujituma wakati wa mchezo ndio maana wamefungwa. Manchester United sasa inashika nafasi ya moja katika msimamo wa ligi kwa kuwa na alama 3, walizopata kwenye mchezo dhidi ya Rest City katika mchezo kufungu wa kufungua ligi kuu ya England. Kwa upande wake timu ya Manchester City imeendelea kutesa katika ligi baada ya kuondoka na kapu la magoli kwa kuifunga timu ya Huddersfield magoli sita kwa moja mchezo kupigwa kwenye dimba la Etihad. Mshambuliaji Sergio Aguero alikuwa kinara baada ya kupata hattrick katika dakika ya 25 35 na dakika ya 75 Where has been found and the goalkeeper come up his line and Aguero goes for elevation and a perfection And down below us Guardiola indulged in the most joyous of fist pumps I have to say look this philosophy works Benjamin Mendy David Silva sent out to Mendy. Oh, oh, oh. it estuary, and a second for Aguero That's the touch That is 13 Manchester City hattrick and he moves level with Robbie Fowler second on the all-time Premier League list Gol mengina Manchester City ya kifungwa na wachezaji Gabriel Jesus dakika 31, David Silva dakika 48 na mchezaji wa Huddersfield akajifunga. And next friend. And this time it's the other purchase, Gabriel Jesus. And In the space of six minutes Huddersfield's organized resistance has been shattered. And David Silva He grace, uh, wakati he is grace wakati goli lake lilipatikana kupitia kwa mchezaji john stokovic dakika ya 43 manchester city inaendelea kushikilia usukani katika msimamo kwa kufikisha arama sita na kuwa na magoli mengi ya kufunga Nayo timu ya Watford ikaitandika timu ya banle magoli matatu kwa moja katika mchezo ambao Banle walikuwa nyumbani. Huko Hispania timu ya Real Madrid imefungua vyema pazia la ligi kuu Hispania baada ya kuitandika timu ya Getafe magoli mawili kwa bila katika mchezo ambao Real Madrid walikuwa nyumbani. Wakianza liga Hispania bila kuwepo na mshambuliaji Cristiano Ronaldo pamoja na kocha zina dine Zidane, mchezaji Gareth bell alifunga goli la pili la ushindi kwa timu yake dakika 51 ya kipindi cha pili. Mchezaji Daniel Cavall alifunga goli la kuongoza kipindi cha kwanza cha mchezo dakika 20 na kuisaidia timu yao kutoka na ushindi wa magoli mawili kwa bila huku wachezaji sita wa timu ya Getafe wakizawadiwa kadi za njano katika mchezo huo. Oh, the top of the crossbar bail shy by inches again the pass is a staggering ball of the highest quality and the highest off team marcelo marcelo marcelo takes one quick look there he identifies it he doesn't look up again and he absolutely pins this one with hot sprinting down towards the goal line deflected inside sorry again cervillo's back okay. to the middle and he loops it home right is a little weak in Dani Suba but Calahu wonderful Gareth Bale sends it in the goalkeeper reads a deflection but he can't get enough that's a tremendous rainbow header oh. shakes his way free drives it ah! by Bale, who forces it through Soria Gareth Bale doubles Real Madrid Bale is set up from Asensio again and Gareth executes with extreme pressure Essensio latches out it a bad mistake right here and he can never recover the corner fills his pants and then essensio sets the table it takes a little bit of snap crackle pop it evades Dani and Suarez Nayo na timu ya Sevilla ikiwa ugenini ilibuka na ushindi wa magoli 4 kwa moja dhidi ya Rayo Vallecano. Mchezaji Ander Silva alipata hat katika mchezo huo ambapo magoli hayo yelifungwa katika dakika 31, 45 na dakika 79 huku goli la mapema la kuongoza likifungwa na mchezaji Franco dakika 15 ya mchezo. Na katika tena si mchezaji Novak Djokovic amekuwa mchezaji wa kwanza kushinda michezo yote tisa na kunyakuwa ubingwa baada kumfunga Roger Fedela katika fainali ya Cincinnati. story is made in Cincinnati Novak Djokovic becomes the first man in singles to capture all nine Masters 1000 titles It's the golden masters sealed in America's Midwest What an achievement for the Serbian superstar 2018 Western and southern up and men's singles champion Novak Djokovic. But well, the last stamp in the passport isn't it, of these nine great stops that we have on the ATP World Tour. Msebia huyo moyo 31 amemfunga bingwa mara saba katika michuano hiyo Federa seti mbili za alama 6464 bingwa huwa wa michoano wa wimbi Don Djokovic amewahi kufungwa mara tatu katika fainali ya sisnat kama kawaida siwezi kukuacha hivi vina na kuacha na mchezo wa sarakasi kutoka katika mashindano mbalimbali mbali ya kukuza vipaji na picha hizi ni kwa msaada wa YouTube za Mtazamaji uh, wa TV 1 na wakusanyiko uh, wote wa habari za michezo na burudani kama ulivyoona zikiwa zimesheheni zimeandaliwa na sports lady jo, Jane John. Uh, umeona kipaji hicho? Unaona umeshangaa mm. umedua kabisa. Ni mm. Najiuliza nani hapa wakusifiwa? Aliyejuu aliyechini. <laughs> yule aliyeko behind mask. Yule wa chini. E, wakusifiwa kwa sababu ndio haoni kamba lakini ameweza kutembea. Hilo yupi pia kusifia kwa sababu angekuwa ana utulivu. <laughs> <laughs> Mpango yote itaridhika. Akita mimi naweza. Eh. Kutangaza nimeuziba hivi. Mhm. Mm naweza. Sasa sasa. Kila mtu ana fani yake. Eh, sasa utaoneje maandishi. Eh. Maandishi utaoneje ili uweze kumsombea mtazamaji. Na kariri unanasema kariri. Unakariri. Mm. Eh, kwa sababu anaweza ukariri sa. Lakini bado ukataye umejifunza mm. kwenye mm. michezo kuna kila eneo kuna wabobezi. mfano mm. um, Brazil football wenzetu wa naona e, naona mm. ni sarakasi wamebobea sana ni wazuri wa uh, zinaitwa individual games mm hii -hmm. michezo ya watu moja moja wawili ya mapambano pambano kwa hiyo michezo kama hii inaitwa mm -hmm. kila mtu na chaki kuna jambo moja limenishangaza nilikuwa nasikiliza radio moja kimataifa jana mm. kansela wa Ujerumani eh, Angela Merkel amesema kofia nani ndio romodo wake kumbe yeah. Viti... mm, sio kwa Angela Merkel mm. tu alikuwa mm. romodo kwa kwa uh, watu wengi sana mm. wanasiasa wengi sana na viongozi ambao ni watendaji wengi sana ah ni kwa mm. viongozi wa magharibi mm kukiri hadharani kwamba kiongozi ambayo ametoka bara letu ila mm. Afrika kwa mba ni mm. ni kitu kinafurahisha sana mm. haya una utasoma magazeti lakini mtaalamu mmoja wa saikolojia anasema mm -hmm. ukitaka kuondoa tatizo la usonono mm. ama depression mm. si lazima uone na marafiki wazuri sometime uone marafiki wanaokuambia uende maeneo ma ma, ma baya, baya, mfano kwenye ni staree kwenye nini mm. wanasaidia sana katika kuondoa usonono kwa hiyo sasa iyo. sasa wanasaidieje marafiki kama wanakuambia uende sehemu ambayo haitakusaidia anaweza ha, kukuambia leo tunde club flan tukacheze tuka msikiti asubuhi mm. kwa hiyo pia ni marafiki wazuri katika kuondoa tatizo la usonono ah. si mara zote sio mara zote eh sa, sa. <laughs> na mtazamaji wa TVC 120 tishe sehemu ya pili kwa kuchambua magazeti ambapo naanza na gazeti la habari leo gwiji la habari Tanzania kama unavoliona kwa uzuri asubuhi ya leo habari kubwa ikisema lugola aonya polisi kusaidia mafisadi habari kamili utapata uh, ukurasa wa pili hili ni gazeti la habari leo habari nyingine nasema majaliwa abana madici dead habari kamili utapata ukurasa wa 2 kaktak kuna habari inasema rais Magufuli afiwa na dada yake habari kamili utapata ukurasa wa pili. Afrika yamlilia kofi anal habari kamili utapata ukurasa wa sita. Uh, wizara zitatakiwa kutoa orodha wanaohamia dodoma habari kamili utapata uh, ukurasa wa tano. hili ni gazeti la habari leo kwa asubuhi ya leo kama unavuliona kwa uzuri wale mtanania ya yakinifu ya kwa Jumatatu ya leo ambapo habari kubwa inasema waalimu kitanzini. Aa, sasa kutofanya kazi bila leseni mswada wa Iva CWT wajichimbia kamati ya bunge yatoa neno neno gani habari kamili utapata ukurasa wane hili ni gazeti la mtanania ambaye anasema dr Bashiru asema hakuna chama cha kushindana na CCM habari kamili utapata ukurasa wane. 4 kidokezo kuna baba inasema magari saba yateketea kwa moto mpakani habari kamili utapata ukurasa wa pili ikiwa kuna habari picha hapa ambayo imeambatana habari uh, maelezo ya ikisema rais dr John Magufuli akizungumza na wanakiliji cha Rubambagwe plot uh, chato mkoani Geita alipokuwa anatoa uh, pole kwenye msiba wa Patricia Tibengana uh, mwenye miaka 55 ambaye alifariki agosti 16 uh, mwaka huu lakini hapo hapo pia kuna habari nyingine keleza dada wa rais Magufuli afariki dunia habari kamili utapata ukurasa wa pili ni gazeti la mtanzania fikra ya kinifu. Twede gazeti la mwananchi ambapo habari kubwa inasema kauli ya nape yaibua upya hoja mgombea binafsi habari kamili utapata ukurasa wa ne. hili ni gazeti la mwananchi habari nyingine inasema daktar Bashiru awaonya wapayukaji ccm habari kamili utapata ukurasa wa nane, habari nyingine inasema simulizi ya moto uliouua dereva na kuteketeza magari utapata ndani ya gazeti la mwananchi kwa jumatatu ya leo mtazamaji wa tbc1 Uh, tuangazie nipashe mwanga wa jamii ambapo habari kubwa inasema maagizo 12 ya Lugola habari kamili ukurasa wa 2, na sita, bidhaa bandia Baroni, habari kamili ukurasa wa 2, afa magari saba yakiteketea kwa moto, tapata ukurasa wa 3 na katika kidokezo kuna habari inasema hapa Take AIDS yasema Tanzania haijaruhusu mtu kujipima virusi vya ukimwi, habari kamili utapata ukurasa wa 4 nilini gazeti la ni pashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo toleo gazeti la uhuru uh, uh, uh, ukweli daima ambapo habari kubwa inasema dr bashiru asema sita kubali kuchafuka wala kuchafuliwa watendaji awataka watendaji kutekeleza ilani ya ccm habari kamili ya wa chao za ajali ya moto kutekeleza magari saba cha tajo utapata wa sita na ngome ya loasa yazidi kusambaratika utapata ukurasa wa sita hili ni gazeti la uhuru ukweli daima kwa jumatatu ya leo Twende sauti ya watu Tanzania Daima ambapo habari kubwa inasema nape na uye apapasa elimu ya makonda mjadala unaohamia vyama hawashika kasi habari kamili ukurasa wa nne malori ya azamu yateketea yateketea te, ya moto habari kamili ukurasa wa tatu dada wa magufuli ya fariki dunia utapata ukurasa wa na kangi awaonya polisi habari kamili utapata ukurasa wa pili hili ni gazeti la Tanzania Daima twende gazeti la bingwa kwa upande wa michezo na burudani ambapo habari kubwa inasema manjearejea yanga kibabe habari kamili utapata ndani ya gazeti hili uh, la bingwa kurasa wa pili na habari nyingine inasema uh, mbejiji yatoa tahadhari Simba FC ni tahadhari gani ambayo ameitoa habari kamili utapata ndani ya gazeti la bingwa uh, kwa asubuhi ya leo mbozi katala Naam kuna mtangazaji mmoja maarufu mm. wa maswala ya muziki mm. niliangalia kukusabu kwa insta instagram ndio mm. eh. alika picha ya coffee anan eh. afuchina kaandika rip coffee olomide coffee olomide mm. <sighs> lakini jana na ali, jana alipostika akasema hii uh, uh, kweli uh, mlizani kwamba kweli siwezi tofautisha coffee olomide na coffee anan sasa sikujua alikuwa anamaanisha nini eh see Mm. Tunahitaji kuwa wapembuzi wa mambo. Niku. Kazi yetu natahitaji kusoma kweli. Mm. Lakini kuna vitu vingine vinaitwa obvious. Yaani yeah. yeah. kwa mfano hata kumamsha mtoto kumwambia rais wa kwanza wa Tanzania azimsema mm. tu mm -hmm. Mwalimu Nyerere. E, lakini mm. pia mtu anaweza akawa anaona labda mm. a, ni kama utani fulani lakini kuna vitu mm. vya kufanyia utani pia. Yeah. Mm. Ni kweli. Ha, hatuna laziada katika jambo Tanzania. Mimi ni mbozi katala mwanzo alikuwa nivumilia mwasha shukrani kwa alfa wawa yeye ndio alikuwa wa matangazo ya siku ya leo mm. nikutakie jumatatu mwanana kweli kwa sasa biko mchezo wa biko biko ni mchezo wa nafasi chukua gurudumu lenye nafasi 50 kila unaponunua tiketi moja linasogea nafasi moja chini kusogea kwenda kwenye ushindi. Ukinunua tiketi kwa mkupuo gurudumu linasogea kwa tiketi ulizonunua kusogea karibu na ushindi. Pindi mshindi anapatikana raundi nyingine inafunguliwa na, na gurudumu linaanza kuzunguka upya. Kila nafasi kwenye mchezo wa biko ni buku tu. Unaweza kucheza biko kupitia M-Pesa, Tigo Pesa au till Money. Nunua tiketi kwa mkupuo kujiwekea nafasi nzuri ya ushindi kwenye ushindi wa papo hapo au jackpots kila wiki za Jumatano na Jumapili kwa msaada zaidi wasiliana nasi kupitia namba 0746 811 190 nunua tiketi kwa wingi uweze kushinda la milioni moja kwenye draw kubwa ya Jumatano na Jumapili cheki bahati yako sasa biko msiko nje nje ni hua ambalo ni simbo kubwa katika milima ya Tawa la Mashariki Una ya rangi ambayo tunaita big solarana ambayo ni zingifuni ambayo akina mama wanapaka kwenye midomo ambayo. ile lipstick Hata kweli niseme kwamba serikali ina mkono mrefu kwa sababu kwa kiwango cha wale watu walivyokuwa na ukaidi na nini situkilinia kwamba wangefaulu Hakika ni shanga kweli nguvu Tanzania kijani cha bivisiwani ndani ya hifadhi inotambulika kimataifa kwa uwepo wa mimea adimu zaidi ya 3000. Mimea isopatikana popote duniani zaidi ya hapa Tanzania na ni ndani ya hifadhi hii ambayo niko leo. Naizungumzia hifadhi ya msitu wa mazingira asili ya Amani ambayo inapatikana katika wilaya mbili hapa mkoani Tanga, wilaya ya Muheza na wilaya ya Korogwe. Ifadhi ina ukubwa wa takribani zaidi ya hekta 1800. Karibu sana katika kipindi cha leo ambapo utaona baadhi ya mimea hiyo hadimu, utaona baadhi ya mimea ambayo imepandwa katika bustani kongwe, moja kati ya bustani kongwe hapa Afrika, Amani Botanical Garden. Lakini pia utasikia taarifa ya serikali kuhusu juhudi za uhifadhi endelevu wa msitu wa Amani. Karibu sana katika kipindi cha leo, mimi ni Anapito. bali tunaona kuna maua ili ni ua linaloitwa dungurushi kwa jina la Kiswahili na kwa jina la Kitaalam linaitwa St. Paulia. Ili ni ua ambalo ni simbo kubwa katika milima ya la Mashariki. Na kwa common name wanaliita African Violet na nilikuwa named kupata hilo jina la Kitaalam kutokana na mtawala kwanza ambaye alitawala uh, Tanga alikuwa anaitwa Baron wa uh, honorable senti paulia kwa hili jina la kisalamu la ni senti paulia lilitokana na uyo mtaala ambaye alikuwa ni kama Arasi, wa Tanga kipindi hicho cha mwaka 1890 kwa, kwa hili ni simbo kubwa sana kwa uh, milima la mashariki kwani ni kwenye maeneo ya portopoti na kuna jamii tofauti tofauti za haya maua lakini ili tunaloa amani kidogo rangi yake ni, ni, ni, ni imekuwa ile yenyewe kabisa rangi ya violet ya Hifadhi ya Msitu wa Amani ulioko Tanga Wilaya ya ni kuwepo kwa bustani ya mimea kongwe moja bustani kongwe kabisa ya mimea inayotambulika Africa inapatikana katika hifadhi ya msitu huu ambayo ina zaidi ya miaka mia tafahamu zaidi kuhusiana na mimea mbalimbali mbali kutoka nchi tofauti tofauti ambayo ilijaribiwa hapa kwa ajili ya masuala ya utafiti kwa ajili ya maswala ya uhifadhi. Nitafiti zaidi kuhusiana na mimea hiyo ambayo imejaribiwa hapa kwa ajili ya utafiti na kwa ajili ya uhifadhi. Hii ni Tanzania kijani ndani ya hifadhi ya msitu wa mazingira asilia wa Amani. Kufanya tafiti mbalimbali kama vile kuuza mazao mbalimbali mbali ambayo yalifanywa katika cha Amani Garden kwa kuweka kwenye bustani hizi baadaye kuyafanya kama mazao ya biashara na maana hiyo eneo nili la amani sasa hivi kipato cha wananchi kinatokana na mazao haya yaliyokuwepo hapa amani tanga chanzo cha mazao yote ambayo ya biashara katika mkoa huu wa Tanga mengi kuanzia mkonge parachu undiki pilipilimanga na na mazao mengine mengi ambayo mengi hayajatambulika chanzo chake ni hapa amani na haya mazao yameletwa kutoka nchi mbalimbali kwayafanyia tafiti mbalimbali hapa yakaoanza mbali mbali ya ya, kustawi vizuri hapa amani ndio yakaenea hapa Tanzania nzima kumbuka kituo hiki cha misitu kilikuwa ni kituo cha misitu na kilimo kilichoanzishwa hapa kikaleta aina zote za mime, aina nyingi za mimea kutoka nchi mbalimbali vile vile maeneo mengine kama vile chai chai imefanywa tafiti hapa ndio maana ikaonekana kwamba hayo hizo mfaa si muda yote ukapelekewa zenye baridi kama vile mashamba yanavyoonekana mashamba ya chai yuko Amani, Mkongoro, burwa na Helpool. Na kafiti nyingine zilofanyika ni mazao ya spices ambayo yapo katika eneo hili la Amani ambazo sasa hivi bistani hili ya kuza na yakaendelea miaka mingi kuwepo hapa na watu wakanunua wakasafirisha kwenye mikoa yao pombe na ukifika Morogoro unaweza ukakuta... biliki ukakuta jackfruit mafenesi kwa hiyo wananchi wengi wa mkoa huu wa Tanga na sehemu nyingine za mikoa mingine kama vile Morogoro walio ambao walikuja kununua miche huko wakapandikiza waka, wakawapeleka kule Morogoro wamenufaika saithi, na sasa hivi na chanzo hiki cha Amani Botanical gade. Bila kuepo Amani Botanical Garden haya madhara ambayo wanaiti wamenifaikana nayo wasinge kuwa na kipato hiki. Kitu miaka 30 fanya katika eneo hili. Watafiti wengine wanaotoka nchi mbalimbali wanazungumziaje Amani Botanical Garden? Watafiti wanapofika katika eneo hili la Amani Botanical Garden kwanza wanafurahi sana baada ya kuona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo walizoea kuviona kule kwao na huku Tanzania wanakuta vitu na vile vile wanashangaa na baadhi ya vitu ambavyo hawavijui lakini hapa wanavikupa. vikupa bahati nzuri mimi ni mtaalamu wa na waeleke, waelekeza kutokana na matako wanaojua wao kwamba ikimtajia spishi kwa mfano hii unaita eletari ya cardamomum